Дина демонстрира любовта си към мен и поздравявам усетителите. Елате да ви покажа нещо красиво за тези стълни. Извинявай вашето красиво нещо. Елата, уникален пиво. Това е концертната зала и може да усещате акустиката в катедрала. Но, виждате ли не е на малка скаличка толкова? Това е перката на акулата от филма Червсти. Е там, е там, виж къде си е виждаш? Първото с големите пера. Разпознахте ли го? са му били нужни на 1 милион години. А когато той е гледещ, погледнете, е тук в далечина, се вижда най-правата галерия в Шрайана. Тази галерия е толкова права, че на 200 метра разстояние двама посетители се виждат в цяла. Големият коридор или шансът да вземе Ще имате възможност да мините по на да вземе Тук има една You gotta do